Unduko kontsumoa eta ekoizpena ingurumen naturalaren eta baliabidean erabileraren mende daude, eta honek ondore esuntzitzaleak izaten jarraitzen du planetan. Azken mendean, lortutako aurrerapen ekonomiko eta sozialarekin batera, ingurumenaren degradazioa gertatua, eta horrek arriskuan jartzen ditu etorkizuneko garapenaren mende sistemak, eta noski, horrekin batera gure bizira upena. Egoera larri hau hobetzeko, Informatika munduarekin lotutako hainbat ekintza eginditzakegu. Ordenagalua ez badugu erabili behar, naiz eta denbora tarte baterako izan, esekita utzi beharrean hobedea itzaltzea. Lapurra ere erabiltzen ez dugunean, botoitik itzaltzeaz kogoratzea komenia, eta argia itzaltzea ere ezinbestekoa da. Horretaz gain, funtzionatzen ez duten edo erabilgarriak ez diren Ordenagalua da bestelako galio elektronikoak botan ehi baditugu barrentzitsua da bar eramatea askotan ez jakentasuna dela eta ezbeitire berziklatzen horrelako gautza. Hauek izan dira gure ahurku batza. Nahiz eta pausotxikiak diruditen, denok beteko gogen ditu ingurumenaren egoera pobera egingo loke. Beraz, zein du ezagun mundua denon artean.